السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب کیا فری سے ہوں گے آج میں دوستوں کے لیے تھوڑی سی ایک ٹیٹوریل رہا ہوں جو کہ شارٹ کٹ کی اس کے لاتا ہے جو کہ ونڈوز ٹین کے لیے یوز ہوتی ہیں سرکیز ان کے لیے میں آسانی کے لیے تاکہ آپ کی بورڈ سے ونڈوز کو آپریٹ کرنا سیکھیں بجائے کہ آپ ماؤس سے اس کو ڈھونڈتے رہیں یا کوئی چیزوں کو ڈھونڈنے میں بھی مشکل ہوتی ہے تو میں آپ کے لیے یہ شارٹ کٹ چیز اے سے لے کے زی تک شیئر کروں گا لیکن ابھی یہ میرا پہلا ٹیٹوریل جو ہے اس میں میں آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کروں گا وہ آپ کی میں آپ کو لسٹ میں بھی دکھا دیتا ہوں کہ وہ آپ کی ایم تک ہوں گی لفظ ایم تک ٹھیک ہے اس میں کچھ کیز ایسی ہیں جو آن دا اسپاٹ کام نہیں کریں گے جب آپ کوئی چیز کام کر رہے ہوں گے تب کام کریں گی وہ بھی آپ کو میں ساتھ ساتھ گائڈ کروں گا تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ونڈوز ٹین کے لیے یہ ہیں میں ابھی یہاں پہ منشن بھی کر دیتا ہوں شارٹ کٹ کیز فار ونڈوز ٹین ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو ہیڈنگ بنا دیا بولڈ کر دیا انڈر لائن کر دیا ٹھیک ہے میں یہ کیز وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا اور اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایزی ہیں آپ ایزیلی یاد کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی آپ کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو آپ ایزیلی ان کی اس کو یوز کر کے اپنا کام ذرا آسانی سے طے کر سکتے ہیں اچھا تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جیسا کہ یہ آپ کا ونڈوز کا یہ بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا آپ کو بٹن نظر آ رہا ہوگا یہ ونڈوز کا بٹن کہلاتا ہے ٹھیک ہے آپ ونڈوز کا بٹن اگر آپ ایک کلک کریں گے اپنے کی بورڈ پہ جس کہ یہ ونڈوز کا بٹن ہے تو آپ دیکھیں اس پہ موسٹ جب آپ لے کے آتے تو آپ کو لکھا آتا ہے کہ اسٹارٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں اوپر اسٹارٹ جہاں پہ جو ون آف ون لکھا رہا ہے ورلڈ میں یہاں پہ دیکھیں آپ لکھا رہا ہے اسٹارٹ تو دیکھیں یہاں پہ بھی اوپن اور کلوز اسٹارٹ جب آپ یہ ایک دفعہ خوش کریں گے تو یہ اسٹارٹ ہو گیا اور دوبارہ خوش کریں گے تو یہ معذرت میرا غلط تھوڑا سا ہے دوبارہ جب آپ اس کو یہ دیکھیں گے یہ فسٹ آف آف میں کیا تو یہ ہو گیا اور دوبارہ کیا تو ہو تو یہ آپ کی پہلے کیز تھی اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری دوسرے پہ ٹھیک ہے میں ساتھ ساتھ آپ ٹک بھی کرتا جاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ ہمارے ساتھ ساتھ ساتھ جو بھی پڑھا رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ کلیئر ہوتا جائے تو یہ ابھی ہمارا کلیئر ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کا میں کلر بھی چینج کر دیتا ہوں تاکہ ایزیلی پتہ چل جائے ٹھیک ہے ابھی ہم آتے ہیں سیکنڈ والے پہ سیکنڈ والا لکھا ہے ونڈوز پلس اے ٹھیک ہے یہ ونڈوز پلس اے ہے ابھی اس کو بھی ہم کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں ونڈوز پلس اے ہم نے کیا تو کیا آ گیا ہمارے پاس یہ مینیجر نوٹیفکیشن آ گیا ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو ہم ایکشن سینٹر بھی بول سکتے ہیں جہاں سے آپ کونیکٹ نیٹورک آل سیٹنگ ایئر پلین موڈ آ گیا یہاں پہ آپ جو نوٹیفکیشن آئیں وہ تو یہ آپ کا کنٹرول اے کو مانڈ گی جب دوبارہ کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ونڈوز پہ میں نے کلک کیا میں یہاں سے کی بورڈ بھی اوپن کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو آن اسکرین کی بورڈ میں نے آن کر لی ہے تاکہ جو میں کی کچھ کروں گا وہ آپ کو شو ہوگی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے ونڈوز یہ دیکھیں ہائی لائٹ ہو گیا پلس اے کیا ٹھیک ہے تو یہ میرا دیکھیں کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیونکہ میں نے کلیئر کر دی ہیں تو یہ آپ کا سارا سامنے آ گیا اسی طرح ہم نیکسٹ ای پہ چلتے ہیں نیکسٹ ای میں ہے کنٹرول ونڈوز سوری ونڈوز پلس بی یہ ونڈوز پلس بی ہے ہم اس کو بھی ایکشن کر کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ونڈوز پلس بی کیا تو کیا آ آپ کے یہاں پہ یہ جو ٹاسک بار ہے اس کے اوپر آپ جو بھی ایکشن کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کنٹرول بی کیا اب ٹیپ کیا تو یہ دیکھیں ختم ہو گیا دوبارہ ونڈوز پلس بی کیا تو یہ دیکھیں آپ ایرو کے ساتھ کہیں پہ بھی آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں اسی کے ساتھ پھر ہم نیکسٹ لی پے آتے ہیں یہ بھی ابھی یہ والا جو ابھی آپ کو میں بتانے لگا ہوں یہ اصل میں کارٹونا ہوتا ہے میرے میں نے اصل میں ڈسیبل کیا ہوا یہ ہے کارٹونا اس کو آپ سن سکتے ہیں ٹھیک ہے ونڈوز شیفٹ پلس سی کے ساتھ آپ اس کو اوپن ان کاٹونا دسٹرنگ موڈ اور نیکسٹ ہے کارٹونا از اویلیبل اونلی ان سرٹن کنٹریز اور ریجن اینڈ سم فیچرز بائی نائٹ بی اویلیبل اینی ویئر ٹھیک ہے ہم پاکستان میں پیریٹیڈ ونڈوز یوز کر رہے ہیں مے بی یہاں پہ اس کے کچھ فنکشن کام کریں اور کچھ فنکشن کام کریں بعض دفعہ آپ نے ونڈوز میں دیکھا ہوگا کہ آپ کو یہ اسٹارٹ بار بٹن کام کرنا چھوڑ دیتا تانا بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ یہ ہر کنٹری میں نہیں اویلیبل ابھی فی لیکن جن میں ہے وہاں پہ آپ ونڈوز شفٹ پلس سی میں ونڈو شفٹ پلس سی کرتا ہوں تو میرے پاس اس کا کوئی آنسر نہیں آ رہا کیونکہ یہ یہاں پہ اویلیبل نہیں نیکسٹ ہم چلتے ہیں ونڈوز پلس ڈی اب ونڈوز پلس ڈی کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ فرض کریں کہ یہ میں نے دو ونڈوز ایک ونڈو میں نے یہ کھولی اور ایک یہ ورلڈ کی کھولی ہے ٹھیک ہے ونڈوز پلس ڈی کا میں دباؤں گا تو یہ ہائڈ ہو جائیں گی یعنی کہ یہاں پہ یہ نیچے منیمائز کی صورت میں آ جائیں گی ٹاسک بار میں حالانکہ کلوز نہیں ہے ان کو آپ دیکھیں بارہ اوپن کر سکتے ہیں یہی دیکھیں وہی چیزیں میرے پاس پہلے بھی اوپن ہے فائل ایکسپلورر تھا اور ورلڈ تھا میں نے ونڈوز پلس ڈی کیا تو یہ کلوز ہو گیا کے ये हमारा कंट्रोल डी भी क्लियर हो गया अब आगे विंडोज़ आर्ट प्लस डी ठीक है ये आपको पहले मैंने पढ़ाया था विंडोज़ प्लस डी उसमें था डिस्प्ले एंड हाइड द डैक्टॉप अब है डिस्प्ले एंड हाइड द डेट एंड टाइम ऑन द डेस्क ठीक है जो टाइम अभी हम यहाँ पर देखे हैं आपने इसको कैलेंडर को अगर मुकम्मल देखना है आपने ونڈوز پلس آرٹ پلس ڈی کو کریں گی تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں شو ہو گیا اور اگین دوبارہ کریں گے کا ڈس اپیئر ہو جائے گا ان کے اگر آپ نے ڈیٹ وغیرہ چیک کرنی ہے ٹائم چیک کرنا ہے تو ونڈوز آرٹ پلس ڈی کریں گی تو آپ کے سامنے پورا کیلنڈر ہو جائے گا اوپن منتھ کا ڈیٹ بھی آ جائے گی ٹائم بھی آ جائے گا اور دوبارہ کریں گے تو یہ کلوز ہو جائے گا اس طرح جو میں نے ابھی فائل کھولا کو کرنے کا کی آپ ونڈوز پلس ای کریں گے تو آپ یہ دیکھیں فائل ایکسپلور ڈائریکٹ اوپن ہو جائے گا جہاں سے آپ ہماری ڈاکیومنٹس اور جو بھی آپ کی چیزیں پڑھی ہیں ان کو ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں سا سر میں کلیئر نہیں کیا یہ کہ آپ کو کلیئر ہو چکے اب ہم آتے ہیں اس پہ فیڈ ہب پہ فیڈ ہب آپ بہت ہی کم یوز ہوتا ہے کوئی بندہ یوز نہیں لیکن یہ آپ کو ایک شارٹ کٹ کے بتا رہا ہوں ونڈوز پلس ایف آپ کریں گے تو آپ کے سامنے فیڈ بیک ہب آ گا انٹرنیٹ کے ساتھ یہ کنیکٹیڈ ہوتا ہے جہاں سے آپ کسی کو بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں نیکسٹ ہمارا آتا ہے جب آپ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو گیم کھیلتے ہوئے ونڈوز پلس جی اگر آپ اوپن کریں گے تو ونڈوز پلس جی میں یہ ہے کہ ایک بار اوپن ہو جائے گی جب آپ گیم کھیل رہے ہوں گے ٹھیک ہے وہ کس طریقے سے کہ یہ دیکھیں ونڈوز پلس میں نے جی کی ہے تو یہ بار آپ کی اس گیمنگ سینٹر یہ سیم لوک لائک اس طرح ہے کہ جس طرح کے آپ کا ایکس باکس ہوتے ہے تو ایکس باکس میں اس کی آپ کی پرفارمنس بتائے گا کہ آپ کے سی پی یو کتنا یوز ہو رہا ہے ٹائم کیا ہے ایکس باکس کی سوشل کیا ہے یہ آپ کے سامنے بھی یوز یہ دیکھیں میرا سی پی یو یوز کتنا ہو رہا ہے جی پی یو کتنا ریم کتنی ساری چیزیں آپ کی ساؤنڈ وغیرہ اسپیکر یہ سارا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کو میں اب دوبارہ کنیکٹ کرتا ہوں تو ونڈوز پر جی تو یہ آپ کا دیکھیں ہائڈ ہو گیا اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کو کوئی بھی چیز ہے جس کے اوپر جب آپ جو بھی کمانڈ دیتے ہیں فرسٹ کریں جب میں نے اسٹارٹ کی تھی اوپن ہو گیا تو اس کو کلوز کرنے کی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی اسپیشل کمانڈ جو ہے سیم وہی بٹن دوبارہ پش کریں گے آپ کا یہ چیز بند ہو ونڈوز پلس ایچ ٹھیک ہے ونڈوز پلس ایچ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ میں نے کلک کیا ہے تو آپ کے سامنے یہ چیزیں ایک آپ کے سامنے شو ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آن لائن یہ آپ اس کی جو مائک کی سیٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے مائک ڈائریکشن ہے یہ دیکھیں لیں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں آن لائن اسپیچ ریکگنائزیشن ہے آن لائن آپ نے سپیچ اگر کرنی ہے تو اس لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ابھی میں آپ کو دوبارہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ والا تھا ونڈوز پلس ایچ ٹھیک ہے یہ ایچ جب آپ کریں گے تو آپ کو چھوٹا سا نوٹیفیکیشن آ گا جہاں پہ مائک کی سیٹنگ وغیرہ ہے اور یہ دیکھیں آپ میں نے اس میں مائک پہ لے کے دی ہوں تو مائکروفون بھی لکھا ہوا ہے تو یہ موسٹلی بہت ہی کم لوگ یوز کرتے ہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے اس چیز کی اس کے بعد آپ کو میں دیکھ جاتا ہوں سیٹنگ کے لیے سیٹنگ کے لیے ونڈوز کی سیٹنگ میں جانے کے لیے سب سے آسان شارٹ کٹ کی یہ جی ہے کہ ونڈوز پلس آئی آپ کریں گے تو آپ کے سامنے سسٹم کی سیٹنگ اوپن ہو جائے گی جس میں آپ دیکھیں یہ میرے اکاؤنٹ کے نام سے شو ہو رہا ہے سسٹم کی سیٹنگ شو ہو رہی ہے ڈیوائسیز کی شو ہو رہی ہے اور فون آئی فون جو بھی کونیکٹ ہوگا یہ آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں ونڈوز پلس آئی کے بعد ہم آتے ہیں ونڈوز پلس جے ٹھیک ہے اگر آپ کے ونڈوز میں کسی ونڈوز کے متعلق کوئی ٹپ اویلیبل ہے تو اس ٹپ کو اوپن کرنے کے لیے ونڈوز پلس جے کی شاٹ کٹ کی یوز کی جاتی ہے جس طرح میں نے کنٹرول ونڈوز پلس جے کی ہے لیکن میرے پاس پائریٹڈ ونڈوز ہے کوئی ایکسٹرا ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے میں اس کو اوپن کروں اور وہ اس کمانڈ کو کرے تو اس وجہ سے وہ میرے پاس اپیئر نہیں ہوگی تو یہ بھی شارٹ کٹ کی جو ہے ویسے آپ کو بتانے کے لیے میں نے یوز کی ہے ورنہ یہ یوز بہت ہی کم ہوتی ہے بلکہ ہوتی نہیں ہے لوگ جو ہیں وہ ہیلپ ایک نیٹ سے لے لیتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اتنی لانگ ہیلپ لینے کے لیے اس کے بعد آتے ہیں ہم ونڈوز پلس کے میں ونڈوز پلس کے میں یہ ہے کہ آپ جو وائی فائی یہاں سے اوپن کرتے ہیں کونیکٹ کرنے کے یہ ساری چیزیں تو آپ جب ونڈوز پلس کلک کریں گے تو یہ کوئی کونیکٹ ایکشن آ جائے گا آپ کے پاس مطلب وائرلیسلی جو چیزیں آپ کونیکٹ کرنا چاہتے ہیں نا مثلاً میرے پاس ایک یہ ڈسپلے آ رہا ہے آر ڈی اے ایٹ فائیو زیرو تھری یہ آپ کا ایل ڈی ہو گیا اس کے علاوہ آپ کے باقی ڈیوائسیز جو وائرلیس کنٹرول ہوتی ہیں ان کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے یہاں سے آپ اس کو کنیکٹ کریں گے تو وہ آپ کا وائرلیس کنیکٹ ڈسپلے شو کر دے گا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ کی پہ نیکسٹ کی یہ ہماری ہے ونڈوز پلس ایل ونڈوز پلس ایل میں یہ ہے کہ آپ کی جو پی سی ہے وہ لاک ہو جاتا ہے اور وہ بھی میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہم لاسٹ جو ہے ونڈوز پلس ایم منیمائز آل ونڈوز یہ کر لیتے ہیں یہ دیکھیے یہ میں نے دو تین ونڈوز اوپن کر یہ بھی اوپر میں نے کر دیں یہ دیکھیں اب جو میرے پاس تین ونڈوز ہیں تو میں ونڈوز پلس ایم جب کروں گا تو میرے آلریڈی یہ جتنی ونڈوز ہیں وہ منیمائز ہو جائیں گی ٹھیک ہے ایک آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی میں نے پڑھایا تھا ونڈوز پلس ڈی ڈی میں بھی سیم یہ دیکھیں یہ ڈی میں بھی یہ ہائٹ ہو جائیں گی دیکھیں ونڈوز پلس ایم میں منیمائز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو لاک کرنے کا یہ ہے کہ ونڈوز پلس ایل ہے اگر آپ ونڈوز کلاس سیل کریں گے تو آپ کا پی سی لاک ہو جائے گا لاک جب ہو جائے گا تو آپ اس کو پاسورڈ دیں گے پاسورڈ دینے کے بعد آپ یہ دیکھیں اوپن کیا تو آپ پاس یہ شو ہو گیا امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو یہ چھوٹے سے شارٹ کٹ کیز کا لیکچر پسند آیا ہوگا اور مزید جو شارٹ کٹ کیز ہیں وہ نیکسٹ پیٹوریل میں میں آپ کو شیئر کروں گا انشاءاللہ دعاؤں میں زیادہ کھیل گیا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ